A nyní... mléko v akci. O 3 minuty a 71 sekund později. Jupí. Za hodně dlouho. Tak a teď s tím domů. Doma. A teď to je jenom vyložit. Vypravíš dal výpověď. Branding toho je vážně moc. A tak lidi to mají vůbec spatřovat. Oops. Konec.